Lega rennte né. Þú vott er hérna. Hey, við Vinni býr með mömmu og afa. Hæ sí systur og Bikka, litla bróður. Ein besti vinir hennar er gælu dýri þeirra, Kókó. Vinni elskar að leika við Kókó. Þetta þú dilla eins og Kókó. Hreyfðu það sem þú getur. Hentur, tær, augur, nef eða rófuna. Vinni elskar sögur. Við elskum sögur. Við elskum sögur. Við elskum sögur. Elskar þú sögur? Þetta er sagði mig og Kókó og Okkó. Ok Hvað við nokkar? Þessi saga heitir við öll réttindi. Þú þarft réttindi til að lifa örg og hamingi sem er lífi. Réttindi eru hlutir sem þú þarft til að lifa örg og hamingi sem er lífi. Hver einasta manniska í öllum heiminum hefur réttindi, en börn hafa sérstök réttindi. Við erum börn, við erum sérstök. Ég á réttindi, <glar> <glar> þú átt réttindi. að þið sést ykkur réttirni barna. Það verða allir að vita um réttirni barna. Skoðum þetta betur, lesum söguna. Hún er um hvernig ég, Kókó og Okki vinur reynum að finna litriðgan myndir sem útskýra réttirni barna. Ég á réttirni, þú og Halló, ég heiti Okki. Ég er vinur vinnýjar. Förum í ævintýraferð. Finnum þessa liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann lituna í fánanum. Hver litur sérnir ákveðin réttindi sem börn hafa? Snúum litunum í hring eins og hjóli og sjáum hverði stoppa. Snúum leytunum hring aftur þín. Okki, ok, segðu stopp. Stopp. <gri> Þeir stoppið á grænum. Við erum líka verða græn, því við eigum þessi réttindi. Ó, þetta kýtlar. Græniliturinn táknar að börn er rétt á að heita eitthvað. Ég heiti Okki, hvað heiti þú? Vinni, hvað heitir þú? Káká. Kva heitte þú? Legoerde The world and Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barns. Ye fun leitin í tréinu. þann uppflingasti hring. Koko, selju stað. Stað! Ooh, við verðum bleik. <gry> þetta kítlar. Hvað réttindi eru þetta? Við erum rétt á, hjálp þeirum veik, hreinu vatni til að drekka og þau okkur, hollum mat og öruggum stað til að búa á. Hver er uppból smæturinn finn? Ég á réttin þig Þú átt réttin þig Eigum réttin þig. Frábært finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna Ég fann litin í steinunum Snúum litunum hring eftir hring Vinni, segðu stop! Stop! Það sagði við vinni. Takk okki, þú passaðir okkur. Vó, við verðum ljósblá. Þetta kýtlar. <gryll> Hvað er rétt indið þetta? Öll börn er rétt á að vera örugg. Þá engirna meið okkur og fullarnir eiga að passa okkur. Hvað gerist ef einhver meiðir okkur? Við eiga um að segja fullarnir sem við treystum frá því. Ekki vera hrædd að segja frá. Ég myndi segja mömmu eða ömmu eða títu frænku. Hverju myndi þú segja? Frábært, finnum nú fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann lituna í skíinu. Snúum litunum hring eftir hring. Ogki, segðu stopp. Stopp. <gri> Vú, við verðum dökk. Blá, þetta Hvað Hvaða réttindi eru þetta? Við eigum rétt á að segja það sem okkur finnst. En ekki á ókvörðið sem hátt eða þannig að við særum aðra. Vó, liturnir eru afturfarnir að snúast. Við verðum... ...mylliblá. Þetta kýtlar. <hætlar> Hvað er í þetta? Fullornir verða að hlustaða sem við segjum og taka okkur alvarlega. Vill þú segja frá góður hugmynd? Ég Léga við þetta. The love there they. Hey gum, Frábært. Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litina í baltanum. Snúum litanum hring eftir hing. Coco, save the Ljós, fjólublá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindir eru þetta? Við rétt á að leika, hvíl okkur, búti tónlist og myndir. Hver er uppbólst leikurinn þinn eða lag eða mynd? Ég Réttindi, eigum öðréttindi. Frábær, finnum fleiri liti sem útskýrar réttindi barna. Ég fann lituna í blóminu. Snúum litunum þingjættir hrý. Stopp, stopp, stopp, yeah. wow, vó, við verðum dök, fjólublá. Þetta kýtlar, hvaða réttendir er þetta? Við eigum rétt á því að það sé hugsa um okkur af föllöfna fólki sem elskar okkur og vendar. Þetta getur verið mamma eða pappi eða einhver aðri föllöfnir. Vó, wow, litetni snúast, við erum að verða blá aftur. Þetta kýtlar! Hvaða réttindir eru þetta? Fullornir eða að hjálpa okkur með öll réttindin okkar og eftir því sem við stækum þá eiga þau að hjálpa okkur að gera meira og meira sjálf. Ryfjum aðeins upp réttindin hingað til. Nú erum við búin að skoða nokkur réttindi. Þú getur svo haldið áfram að skoða allt hin. því um erum börn. Enginn getur tekið þessi réttindi frá okkur eða neyta það að gefa okkur þau. En við þurfum oft að fá fullorna til að hjálpa okkur svo við getum nýtt þau. Ég skil þetta ekki. Viltu útskýra þetta okki? Til dæmis, ef við erum veik þá eigum við rétt á þessi hugsað um okkur og ykkur fullorinn á að fara með okkur til ætnis. Við eigum rétt að fá mat en þurfum fullorði fólk til að búa til matin fyrir okkur. Þú hótt réttið þig, eigum öll réttið þig. Öll þessir réttindi eru mjög mikilvæg. Ég er svo glöð að eiga þig. Já, en það er ekki bara þú. Öll börn í öllum heiminum eiga þig. Ég er búinn að finna leitina í hjólastoflundinu. Snúa leitunum hring eftir hring. Ogki, segir stof. Við verðum appelsinugul. Þetta kýtlar. Hvað er kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Öll börn eiga þessi réttindi. Skiftir engu hvort þú stelpa, strákur eða stálp. Eða hvort þú ert stór eða lítil. Það skiptir ekki máli hvar þú byrð eða hvernig þú lítir út. Það skiptir ekki máli hvort þú ert ríkur eða fátækur. Vó, litirnir og farnir að snúast aftur. Við erum að verða stökkraug. Þetta er Hvað er réttindir þetta? Við erum öll börn og við erum öll sérstökk. Við förum kannski um á hjólum eða á fótunum okkar. Við tölum kannski með höndunum okkar eða minnunum okkar. Við eigum öll réttindi. Er þú alveg eins og vini þínir? Hvern er þú öðruvísi? Okki, ok, þú sagður að öll börni er réttindi en að við þyrftum oft hjálp til að fá þau og geta að nota þau. Hvað þýðir það eiginlega? Við hefum að hjálpa hvert öðru eins og við getum með réttindi okkar. Hugsaðum aðeins um þetta. Þú átti rétt og hollum mat, en þá á essi stóra sísti líka. Svo ef þú tekur öll matinn, hvað verður þá um rétt essiar? Ah, hvað fleira get ég gert til að hjálpa öðru með steyra réttindi? Þú átt rétt á að segja það sem þeir finnst. Það er ég líka aðrir. Við verðum að hlusta á að þeirra líka. Svo sé sanngjönd fyrir alla. Einmitt. Það er líka mikilvægt að fullarnir sjáu um okkur. Hlusti á okkur og taki okkur alvarlega. Þeir eiga að sína öllum sanngjöndi og hugsa um hvað er best fyrir okkur börn Það er þess vegna sem allir þurfum að þekki að til barna. Bæði fullarnir og börn. Allt í lægi. Yfann leita na í sólinni. Nú um leitaum síng eftir hring. Í þetta sinn segir þið stopp. Wow, við erum að verða brum. Þetta kítlar. Hvað er jættildiru þetta? Það verða allir að þekka réttindi barna. Hverjum getur þú sagt frá réttindi barna? Ég er svo án að við læruðum um réttindi barna. Takk okki fyrir að hjálpa okkur. Syngjum söngin okkar saman og förum heim. Ég á réttindi, þú átt réttindi.